ફ્રેન્ડ કેમ છો બધા મજામાં છો આઈ હોપ કરતા બધા મજામાં છો તો રાતના દસ વાગે છે ને હું વ્લોગ બનાવું મારી પત્ની મુક્તા છે તો રાતના દસ વાગે હશે તો મેં વ્લોગ દસ વાગે બનાવું એટલે વ્લોગ બનાવું છું દસ વાગે ટાઈમ હવે મળ્યો અને માહી છે તો અમારું ઘર છે આવા ગેસ તમને કોઈ મળ્યા હોય તો આજે આખો દિવસ ખેતરનું કામ કર્યું થાકી ગયા છે એટલે હવે વ્લોગ બનાવું છું આખો દિવસ ખેતરનું કામ કર્યું તમને મારા વ્લોગ પસંદ આવે તો ચેનલ સબસ્ક્રાઈબ કરો લાઈક કરો જય માતાજી જય હિન્દ